Badatoz inauteriak mozorroak eta jaigiroak, tot zortzi datu jakingarro. Lehen aurrekaria erromatarrek antolatzen zituzten jaiak dira zenbaita dituren arabera, Saturno jainkoaren omenezko jaiak zehazki. Erdiaroan zabaldu zen Europa osoan. Aste santua baino berrogei egun lehenago asten da garizuma. Inauteriak garizuma hasi aurreko festak ziren. Euskal Herriko Lehen inauterietan hartzain eta baserritarrak animalien larruekin mozorratzen ziren. Horren hoi hartzuna mantentzen da oraindik zuberoako maskaradetan edo lantzeko inauterietan. Lapur din eta zanpantzarri zeneko pertsonaiak dute protagonismo berezia. Inauterietako pertsonaiak dira mi hilotxin edo hartzere. Euskaraz izen asko ditu eskualdearen arabera. Iauteria, aratustea, iautea, inautea, aukeratu zurea. Zenbait herritan, kaldereroak inauterien aurrekari moduan ospatzen dira. Ostegun dizinaren aurreko larun batean egiten dira inauteriak iragarriz. Ego Euskal Herrian, Frankoren diktaduran zehar jai hauek debekatu egin ziren, Tolosan ordea jarraipena izan zuten, hori bai, udaberriko jaiak izenarekin mozorratu zituzten horretarako. Mundu mailan Rio de Janeirokoa da jendetsuena. Bost milioi lagun inguru elkartzen dira bertan urtero sanbaren erritmoan dantzatzeko. Asi armairu harakatu eta trapuzarrak bilatzen, patatoz!